يا عم أبوح أبوح أبوح. يا عم السبت مسائل يا عم <تصفيق> إيه يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا يا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 دي ولا لا مفيش الكلام ده كده هو الواد ده تبعك تبعي منين يا عم انا اعرفه طب امال ليه اللي هو عمله ده انا اعرف هو منين ولا ما من جاي الليل منين, الليل منين؟, منين يا عم انت يا انت ريحتك بانت في المنطقه اللي انت بتاع شمال بقول اصلا بقول واجهاض وحاجات كده بتاع كلاب انت شوف انت رايح فين يا نكسه يا نكسه يا عم يا نكسه بقولك انت حرامي ولا ايه حكايتك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 يا عم راح ايه؟ كواف انت عم ريح فيه، شكلك واقف كده ان انت مبرش ولا ايه؟ يا باشا انا دماغي تعبانه وفكه مني. يا عم انا عارف باين عليك ان انت دماغك تعبانه، مش عارف ايه يا عم انت ايه حكايتك؟ طب حبيتين اي حاجه، حبيتين اي حاجه، اي برشام طيب. يا عم ذاكر مفيش حاجه اسمها حبوب منى محمد. واحد الله. لا لا. واحد الله, الله. واحد الله. ابني ما تقولي حد صا مقلب، قلت اه لا لسه مقلبوش. اقول له يا عم والله ما كان طالع عايزين تدربوا قناه بتوع المقلب على اليوتيوب. بص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 ايه يا عم يا انت بس انت ايه يا صاحبي بس كده كده نجم في يا عم انت بس ترزق في الحته دي يا. يا عم فيه يا عم في خلينا نسترزق يا عم ناكل عيش يا عم انت يا عم وانت بتاكل عيش انت كمان الله اعلم بقى انت تعرف ب... انت تعرف حال اللي قدامك ده عامل ازاي استنى بس نجم بس هخلص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 عليكم ايه يا إيه باشا فيه الواحد بيستهزء في ايه ده؟ ايه ده؟ وعايز وجاي واخد جلابيه عمال يمرش فيه خلاص يا عم ده معاك يا هات يا صاحبي هات حاجه عيب على مين على مين على بايدي واحد قدامي واخد اللي والله بايدي يا صاحبي ولا ايه كده فهمني ماشي يا صاحبي الحته دي هتعمل لها 10 ايه مع بعض انتوا يا عم انا الحته دي عامله 10 يا عليه من الكلام ده كله لا صح حساب والميه يا عم هنتحاسب بعدين بقى, بقى الزباين هتجي هنا الزباين هتجي هنا وانا معاك مش منظر يا جدع انت قوم كلمني في بكلمه ايه يا عم واحد الله كده لا لا الا لله يا انت متعصب ليه, ليه؟ يا عم. متعصب ليه انت دلوقتي يابا انا بدعالك وربنا انا بدعالك سيبني في حالي انا بتعالج انتك ايه انا كل ده بكلمك بالادب مش عايز اغلط فيه. يابا سيبني في حالي في حالي هات يا ابا الاير ونم الحاجه دي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 يا بقول لك انا بقول لك من جيزة بقول لك ممكن تأيب مني ورا الزعل كل ده بكلمك باحترام لا انا واحد اوريك خلصت ولا ايه لا لا لا لا لا لا انا حاجه عندك في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 يا عم انت هتعمل ايه؟ واحد الله بس هشوفها بس هتبص علي بس هو بس يقع منها خلاصين يا نهار اسود يا امي يا جدعان يا تا طب واحد الله افهمك حاجه يا عم ازاي اللي, اللي انت بتعمله ده طب واحد الله ماشي يا أنا عمي أنا. هي عم انت دماغك تعبانه انا ناقصين بلاوي ايه يا عم في ايه يا عم اتوحد الله يا ابو عمو يا عم اديني تمن بس العصفور اللي طر ده اديني تمن العصفور اللي طر عشان يجي لك ثاني بقى وتبقى كسبت مني حق عصفور ازاي بقى ما انا انا اللي بقول لما بيطير بيرجع لك تاني يا عم العصفور ما بيطير ما بيرجع ما اكيد عارف رحله العصفور اللي طار واكيد عارف رحله هات يا عم طبعا العصفور اللي طار يا عم واحد الله يا عم هات يا عم ده محلك لعيش يا عم واحد الله يا عم يا جامد هات يا عم, عم, عم عطب. محلك لعيش ثانيه بس كده يا عم هات يا عم هات محلك يا عم واحد الله طب واحد هديك الفلوس هديك الفلوس واحد الله يا عم يا جامد عارف غلط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 يا عم واحد مجلي كان بيتصيّف في الأول خد يا مجلي. السلام عليكم. المعلم ده أنا بشتيه يا عم واحد الله. اللي عندهم حاجات حلوة أيوه يا عم عندهم عصافير وشغل آه. عالي. شكلكم أنتم مستبحين أنتم الاتنين وهتقرفونا. عصافير وعندهم يا كلاب يالا عنده كلب بره. بقول لك أنا هنا. طب واحدة، طب واحدة، طب فلوس هديك فلوس. واحد الله هديك فلوس. يا عم هديك فلوس. لا لا. صحب الدنيا بس ازاي عم, عم تعالى ايه يا عم من اهلي فيه يا عم. كده الاول هو ايه اللي حصل؟ هو ايه اللي حصل؟ واحد الله <تصفيق> اللي حصل لنا يا عم دلوقتي بنصور فيه خفيه بس تمام هو لسه ما شافش القامه ولسه ما قلتوش اصلا يعني ايه وبعدين القامه هو <تصفيق> هيشوفها بقى وهيفهم وهنحزن <تصفيق> طبعا <تصفيق> بتاع الملعب على اليوتيوب اه بص يا غالي ازاي يا عم اهي عمال يشاور لك اهو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 يا عم ثانية واحده اسمع ما تخبش صل طيب على طيب النبي او انا ممكن اروح بالاردن وبالاردن للمغرب على طول طياره ستة بحيث ان احنا ايه نختصر والله. في المسافات والله حاجة. انت اكيد شايف حاجه لا أكيد شارب حاجه لا انت لا اكيد انت شارب يا عم انت عبيط يا عم انت عبيط ايدك ايدك يا عم ايدك ايدك يا عم هتهزر يا عم هتهزر طب امشي يا صاحبي طب يلا امشي يا صاحبي يلا امشي امشي امشي يا صاحبي انت بتعيد نفس الكلام كمان انا البعيد انا اللي بعيد انا انا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 بقى ايوه تعالى قرب لحد هنا بص بقى انت عارف انا مقربك ليه عشان اقول لك في كام اهي تعالى كده تعالى تعالى بص طب وايه لازمتها طب العصافير بنهزر معاك بنصور كاميرا خفية ماشي صح زعلان يا صاحبي لا عاير ولا حاجه عايزك تزعل والله العظيم شكلك مهتم جدا حبيبي صح دي كانت كاميرا خفية على اليوتيوب بتوع المالق صح شرفت بيك صح المواقف اللي حصل ده يتزعل فيها مشكله عاير ولا هم خلينا بس حبيبي يا نجم حبيبي شاطر جدا